ספרו לנו, איך הכרתם? תהילה, הייתה סטיידנטית מספר כל בוקר קפה על השולחן עם נקשח אוהב וזרחות לפוק על תימאלים מה? איזה טפה יחדתי לך? תרצה גם להרגיל לה, משהו? להקיח את שלי? אתה לא מאמין לי? תשאר את יאיר... תהילה, את חברה של הרב יוסוף צ'י ואוו. מה בחיים? אני? אני אתה לי, אני אבדנטיות שלי מדבר על פרוקטר וצ'יוווי עושה מקביליות, עובד על התנת ראשי ארבע ראשי והתסקל ראשי התעילה את מבלבלת את השכל את חששה חברה ששרג על הפרוקטר אני הייתי דסקל הייתי מציל את הוליים השירים שערב הקדוש אריה דרי שליטה ונוערתי לו קמפיין שס נשים אני סידמתי מזטים ואולמי לולו בצבריה המזטים עשו לך לולו לולו אין... כמו הקרפיוני איזה מצחיק אתה אבי כברה אז למה אתם בעצם רוצים להיות רגע רגע, נתאשר ליצחק, אני אשארו הלו יצחק, למה אני רוצה להיות מה? תראה איזה משיחה קיבלתי, איזה פרף, שפרה עליה אני רוצה להחליף את הרב יוסוף אני רוצה להקים את מה קוראים אותו עם למניה מה? כמשרד אתה רוצה? אתה רוצה קפה, נרגילה, עוד משהו? ומה תרצו לשנות בישיבה? אני רוצה יותר משאב שבוע יותר משהו שטאומי נתן לי איך אתם מצפעים אבי, אבי תרגע אבי תרגע אני, אני רוצה מזכורת יותר גבוהה ואני אשנה מה זה? לא